Hyvää huomenta minunkin puolestani ja tosiaan olen Kallento Suominen Turun yliopistosta, vararehtori ja fysiikan professori. <köhö> tosiaan, kuten Marita sanoi, niin minulla on oikeastaan kaksi tulokumaa tähän tilanteeseen, eli ensinnäkin tämä seuratavallin valmistelu johdin sitä työryhmää, joka tämän mallin on tehnyt tämän version. Toisaalta sitten olen yliopiston vararehtori, ja erityisesti tutkimus ja tutkimuksen edellytysten kehittäminen. Ja tähän kuuluu oikeastaan sitten kaikki tutkimukseen liittyvät asiat ihan tutkijan urasta ja erilaisista palveluista lähtien, mutta myöskin sitten vastuualue Turun yliopiston kirjasto, joten sitä kautta olen päässyt tutustumaan tähän erityisesti avoimen julkaisemisen mahdollisuuksiin ja palveluihin. Olen myös tuon VIN-Elipin ohjausryhmän puheenjohtaja. Ja <köhön> sitten myöskin iltapäivällä meillä koko tutkimus- tietovarannon ohjausryhmä täällä Helsingissä. Siinäkin olen mukana. Ja vielä sitten tutkimukselliset erillislaitokset kuuluu. Kuuluu niihin, että minun pitää työn puolesta Mutta näistä kahdesta roolista lähestynyt tätä asiaa ja aloitetaan ihan siitä seuraavana valmistelusta. Meillä oli erinomainen työryhmä siinä, hyvin monipuolinen ja siinä tietysti TSV-väki, Henrika Mustajoki ja kumppanit tekivät hyvin arvokasta työtä, erityisesti kokousten välillä, jossa se varsinainen valmistelu sitten tehdään. Ja meidän tavoitteena tosiaan oli, oli tota ennen kaikkea kehittää tätä avointa tiedettä ja tutkimusta kansallisesti, ja saada tämän kansallinen kokonaisutkin. Ja myöskin sitten se, että meillä tässä tehdään koko ajan kansallisia linjaukseja, totta kai nyt yhdessä näihin kansainvälisiin linjauksiin, miten ne huomioidaan sitten tässä seuraavassa. Ja ennen kaikkea tässä halutaan tarjota eri toimijoille työkaluja sitten sen oman toimintansa kehittämiseen eli ulkopuolinen tarkastelu auttaa näkemään ehkä paremmin, mitkä on ne asiat, missä on vielä parantamisen varaa. Ja samalla voidaan vähän vertailla sitten tähän kansalliseen tasoon. Tässä mä ehkä korostaisin sitä, että tässä on, verrataan vaikka tähän julkaisufoorumiin, eli kun aikaisemmin OKM on tehnyt tätä kypsyystason seurantaa, se on ollut vähän semmoinen ylhäältä alas, prosessi, jossa on käyty tarkastelemassa esimerkiksi mitä löytyy tutkimusorganisaatioiden verkkosivuilta. No tässä on nyt TSN kautta itse tarkasteltavat toimijat saaneet määrintää, millainen seuranta on hyvä ja miten se seuranta palvelee näiden toimijoiden tarpeen. Ja tämä on hyvä huomata tässä tämä ero siihen aikaisempaan, eli tässä ei ole jatkuvaa ja se, mikä työryhmässä huomattiin hyvin nopeasti, oli se, että meidän täytyy käyttää sekä määrällisiä indikaattoreita että sitten erilaisia laadullisia tekijöitä. Ja se jos edellyttää silloin kyselyjen tekemistä ja siihen onkin sitten jokainen tutkimusorganisaatio päässyt vastaamaan tässä kesän ja alkukevään tai loppukevään aikana. Yksi tavoite, mikä meillä ryhmässä nostettiin esiin tästä määrällisten indikaattorien käytöstä, on tietysti se, että jotta indikaattoria voidaan käyttää, niin sen pitää olla laadukas ja Ja tämähän on pikkuisen avoin kenttä meillä vielä, ja tällä tavalla sitten tässä varmasti tullaan tekemään tällaista iterointia, eli tämänkin seurannan kautta me rohkaisemme tutkimusorganisaatiota yhä enemmän tallettamaan tietoa sinne tiede- ja tutkimusportaaliin, ja se alkaa puolestaan sitten portaalin kehittämisessä. tämä on erittäin tärkeä. Ja sitten tosiaan kuin sanoin, tämä organisaatioiden tehtävä kyselytutkimus, siitä työryhmässä keskusteltiin aika paljon, koska haluttiin, että se on mahdollisimman kattava, mutta toisaalta haluttiin, että se työmäärä, Organisaatioille se olisi kohtuullinen, eli, eli tavallaan tämä on nyt kompromissi sitten, sitten siinä. Ja heti alussa tuli esille tämä, että me ei voida kaikille organisaatioille kehittää yhteistä mallia niin, että kaikki pistetään siihen samaan, samaan joukkoon, vaan tuli selväksi siinä, että on järkevää jakaa tämä tarkastelu yliopistojen ammattikorkeakouluja ja tutkimuslaitoksiin, eikä verrata näitä sitten keskenään, koska ne ovat toiminnalta hyvin erilaisia tutkimusorganisaatioita. Ja myöskin on ollut puhetta siitä, että tätä seurantaa ollut myös rahoittajiin. Se ei vielä tässä ollut mukana, mutta jää näin jotain tehtävää tulevaisuuteen. Ja <köhön> eritys sitten, mikä myös nousi esille siellä työryhmässä oli se, että Näissä tahtoo kovasti olla tämä tutkimuskehittämis- toiminta keskiössä, mutta meidän on syytä huomioida myöskin oppimisen. Oli se sitten opinnäytötöiden tai oppimateriaalien avoimuus, täytyy tuoda tähän tutkimuksen rinnalle arvioituksi. Ja tämä on erityisen tärkeää tällä hetkellä, meillä on tämä kansallinen digivisiotyö meneillään. Ja, ja siinä mukaan rakennetaan erityisesti yhteisiä alustoja tälle avoimiselle oppimiselle ja myöskin erityisesti sitten oppimiselle. Ja tässä on myös huomattava se, että kansainvälinen kehitys on erittäin nopeaa. Kansainväliset rahoittajat, niin kuin Euroopan tiedeneuvosto ja muut Euroopan unionin toimittajat, ovat nyt aika vahvasti kehittämässä tätä avoimuutta. Julkaisutoiminnassa tapahtuu tällä hetkellä paljon. Me kaikki toivomme, että tästä varsin kallista, transformatiivisesta ajasta, kun maksamme sekä lukemisesta että julkaisemisesta, niin pikkuhiljaa päästäisiin aitoon avoimuuteen ja sitä kautta myöskin sitten kustannusten hillitsemiseen. Ja sitten, mistä keskusteltiin varsinkin siinä, kun se mallityö oli lopuksi on se, että kuinka vauvikkaasti lähdetään liikkeelle. Työryhmänä päädyimme esittämään, että tässä on parempi mennä vähän tämmöisellä quick and dirty menetelmällä. Eli lähdetään liikkeelle nopeasti, ei jäädä odottamaan sinne vaikka esimerkiksi vuoteen 2023, vaan lähdettiin liikkeelle jo tämän vuoden puolella, ei vähän tämmöisessä etukenossa haluttiin tänä liikkeelle vähän senkin takia, että tämä kehitys on kova. Ja <köhön> haluan painottaa sitä, että tämä ei ole sellainen, että se työryhmä teki työn, tässä on valmis kuvio, tällä mennään sitten seuraava kymmenen. Eihän se näin mene, vaan tätä mallia, tätä seurantaa on jatkuvasti kehitettävä meidän arvioitavien toimesta ja huomioita kansalliset tarpeet ja sitten myöskin se, että mitä maailmalla tapahtuu. Otan nyt esimerkinä tähän, missä tänä syksynä on hirveästi. hirveästi käy keskusteluja, oli tuolla Brysselissäkin yhdessä tapaamisessa, missä tämä nousi esiin, eli miten arvioida tutkimusta ja tutkijoita vastuullisesti. Ja tässä on parhaillaan valmistunut tällainen kansainvälinen, ehkä enemmän eurooppalainen linjaus, johon nyt haetaan yliopistoja allekirjoittajiksi sitoutumaan siihen, ja tätä vie eteenpäin tämä Koara-organisaatio, ja uskon, että useimmat tähänkin seurantaan osallistuneet organisaatiot ovat jo allekirjoittaneet tämän linjauksen tai sitten harkintuva sitä vakavasti. No, siirryn tässä nyt sitten tähän yliopistosektoriin, äsken puhuin lähinnä tämän kokonaisseurannan kannalta. Ja tässä ehkä jään miettimään ja näitte Maritan selkeästi esittämänä nämä yliopistokohtaiset tulokset, missä tasolle viisi tai tasolle neljä päästiin aika, sanoisiko helpostikin. Sivuääminen. Eli että onko hän liian hyviä nämä tulokset? Että antaako se realistisen kokonaisuuden? Antaako se riittävästi motivaatiota sitten tutkimusorganisaatiolle edelleen kuitenkin kehittää sitä toimintaa? Ettei tuossa sellaista tunnetta, että no niin meillä on kaikki kunnossa, mitään ei tarvitse tehdä. Et sitä kehottaisin kaikkia välttämään. Ja se vaatii, että kyllä jatkossa pitää mallia parantaa, kriteereitä kiristää. Ja siinä mielessä olen hyvin tyytyväinen, että tämä ATT ohjausryhmä kiristi näitä tasokriteerejä. Vaaditaan esimerkiksi, että joka asaa alueita vähintään arvosama kolme. Pitää sanoa, että tietysti kun Turun yliopistossa tulen, olin tämän työryhmän puheenjohtaja ja yliopistomme osallistui hyvin paljon tässä työryhmätyöskentelyn aikana sitten erilaisten asioiden pilotointiin, niin ehkä se uskottavuutta parantaa, että mekin sen oppimisen kakkosarvosanan vuosia ennemmiselle tasolle neljä. <köhö> Mutta sitäkin jäin miettimään, että kun ohjausryhmä asetti, että keskiarvon kolme ja puoli riittää tasolle viisi, niin olisikohan se voinut olla vähän jälkiäkin. Ottaa saatu enemmän hajontaa tähän. Mutta selkeä viesti tästä seurannasta on useimmille tai lähes kaikille yliopistoille, että tämä avoin oppi oli se haaste ja siihen täytyy laittaa enemmän energiaa ja minusta se on erittäin hyvä, koska se kehittää myös tähän koulutukseen ja oppimiseen liittyvää avoimuutta ja ennen kaikkea mitä yliopistoille on tärkeää, meidähän tulee antaa tutkimusohjaista koulutusta, koulutus ja tutkimus ei saisi siiloutua, niin se hyvin helposti tapahtuu ja koulutus pitää tuoda tähän avoimen tieteen ja tutkimuksen Osa hyvin vahvasti yliopistojen, mutta muidenkin tutkimusorganisaatioiden kohdalla. Ja tuossa jo sanoinkin, että tässä minun peltoni on, että liian hyvät arvosanat eivät vaikuta positiivisesti tähän jatkokehitykseen. Ja siitä tulee paine tosiaan tähän seurannan kehittämiseen. Mutta sitten täytyy miettiä, että miten se tehdään jatkossa. Työryhmä teki työnsä, sen oli päättyi, eli meidän täytyy yhdessä miettiä, miten me haluamme, että tämä hoidetaan ja vastuutaan jatkossa ja että tähän saadaan rahoitusta. Nythän meillä, kiitos opetus- ja kulttuuriministeriölle, on nyt tällä hetkellä ainakin joksikin aikaa nyt tämän seurannan järjestämiseen rahoitus. Toinen on tämmöinen, että mehän emme tavallaan voi varmistaa, että miten organisaatiot ovat nyt sitten vastanneet kyselyyn, onko sinne vastattu totuudenmukaisesti, tai onko kysymykset ymmärretty oikein, eli tässä tulee tavallaan tämä tärkeä osa, ja sitten, minkä tietysti vararektorina olen huomannut, että on helppo linjata asioita ylätasolla, on mahdollista järjestää palveluita, mutta onko jalkauttaminen näissä asioissa toteutunut aidosti? Se on iso kysymys. Käytetäänkö niitä Ja kuinka hyvin ihan perustason tutkija tietää nämä kaikki asiat, mitä tässä seurannassa on kyse? Se on iso kysymysmerkki ja sitäkin on joka organisaatiossa hyvä pohja. No niin. Tämä oli nyt minun osuuteni, onko chattiin tullut yhtään kysymyksiä, koittakaa nyt siellä vähän kysyä jotain, muuten me ollaan edessä aikataulussa. <tos>